ураження опинилася колона, військ, колона цивільних громадян, яка намагалася перетнути пункт пропуску та виїхати на окуповану територію. На цей час ми маємо відомості щодо 23 загиблих. 62 особи наразі доставлено до медичних закладів міста. Їхній стан встановлюється ще.